Вітаю всіх, хто підписався на мій канал і нових його гостей. Холодна пора року ставить нам певні умови, до яких потрібно підготуватись заздалегідь. Це і теплий одяг, і взуття, і забезпечення теплом свого помешкання, та інше. Так само потрібно потурбуватись і про свій автомобіль. Підготувати зимові шини, перевірити акумуляторну батарею та систему автономного опалення – який, власне, і присвячена сьогоднішня моя розповідь. Запуск двигуна в холодну пору року характеризується тим, що на морозі він зазнає підвищених навантажень. І при старті в таких умовах зношується, як після багатокілометрового пробігу, або просто не заводиться. Щоб вирішити ці проблеми, в конструкцію авто встановлюється автономний підігрівач, який ми називаємо коротко – автономка. Тобто вона працює автономно. Незалежно від двигуна і нагріває його до комфортної для запуску температури. Тому автономка має позитивний вплив на двигун, збільшуючи його робочий ресурс. Особливо рятує цей пристрій власників дизеля, адже це паливо застигає навіть за невеликих мінусових температур. Крім двигуна, підігрівець сприяє створенню комфортного температурного середовища і в салоні автомобіля для водія та пасажирів. Підігрівачі мають просту конструкцію. Тому досить зносостійкі та надійні. Найвідомішими виробниками в цій галузі є німецький Webasto та Eberspecher. Прилади Webasto настільки популярні, що це ім'я стало вже загальним, тобто синонімом поняття автономний підігрівач. Всі види автономок можна розділити на дві великі групи – повітряні і рідинні. Повітряні – так звані сухі підігрівачі. Теплову енергію від згорання палива перенаправляють на радіатор теплообмінника. Той, в свою чергу, нагрівається і під впливом вентилятора тепло йде в салон. Повітряні вебасто встановлюється безпосередньо в салоні автомобіля. Принцип роботи рідинної, мокрої автономки такий же, як і сухої. Єдине, що рідинна автономка підключена до штатної системи охолодження. Тому тепло, яке виділяється в ній, йде на підігрів антифризу а значить двигуна і вже потім салону. В пристрої є невелика помпа, яка змушує циркулювати теплу охолоджуючу рідину по малому колу. Гріє вебасно систему до плюс 40 градусів Цельсія. Цього цілком вистачає для впевненого запуску двигуна в сильні морози. Таким чином передпусковий підігрівач істотно знижує навантаження на деталі двигуна та навісне обладнання. Акумулятор, стартер і генератор. Рідні підігрівачі можуть використовуватися або у передпусковому режимі, коли вибасто вмикається до запуску силового агрегату, або для догрівання двигуна під час його роботи. Але слід зазначити, що у передпусковому режимі запуск вибасто відбувається за рахунок заряду акумулятора. Тому важливо стежити за тим, щоб батарея була заряджена та функціонувала нормально, інакше девайс не запуститься. Більш простіший варіант Webasto працює в режимі догрівання, який самостійно запускається при працюючому двигуні і температурі оточуючого середовища нижче 5 градусів по Цельсію. Пристрій ніби догріває мотор до оптимальної температури, підтримуючи роботу пічки авто і збільшуючи ресурс акумулятора. Рідинні типи Webasto ставлять у підкапотний простір, завдяки чому зігрівається двигун. Він витрачає півлітри палива за годину роботи. Але це не так багато, оскільки прогрівання триває не більше 20 хвилин. Загалом вибасто досить міцні і мають тривалу експлуатацію. Але трапляються поломки. Якщо при запуску виникають проблеми, то вибасто автоматично вимкнеться. При поломці обігрівач видасть сигнал з кодом помилки. А коли помилка не зникає, він просто блокується. Замінивши проблемний модуль Автономка відразу почне свою звичну діяльність. Для визначення помилок потрібне спеціальне програмне забезпечення, програматор і штекер-адаптер. Якщо цих речей у вас немає, то для діагностики і ремонту краще звертатися у спеціалізовані майстерні. Вибасту невеликого розміру, приблизно 25 на 10 і на 17 см, а вага від 3 до 7 кг. Воно приєднане до двигуна, Бортової мережі та паливного бака авто. Вебасто швидко купиться за рахунок того, що ресурс мотора збільшиться, а пального буде витрачатися в рази менше, ніж аби прогрів здійснювався на холостому ходу. Пристрій складається з таких основних деталей: камера згоряння. Призначена для отримання теплової енергії під час спалювання пального, циркуляційний насос. Прокачує теплу рідину по контурі охолодження двигуна. Теплообмінник – під'єднано до системи охолодження двигуна. Електронний пристрій – призначений для керування системою. А тепер коротенько про принцип роботи пристрою. Запуск і керування Webasto може здійснюватися за допомогою пульта або навіть мобільного телефону. А також можна виставити час за таймером. Після запуску в камеру згоряння вебасто надходить повітря та пальне. Ця паливно-повітряна суміш підпалюється свічкою розжарювання та згоряє, виділяючи теплову енергію. Завдяки цьому підігрівається рідина в теплообміннику, антифриз. За допомогою насоса підігріта рідина прокачується по малому колу, прогріваючи та знімаючи навантаження на двигун та інші важливі системи автомобіля. Після того, як антифриз досягає температури плюс 40 градусів Цельсія, включається піч автомобіля, і вже салон починає інтенсивно прогріватися. Зверну вашу увагу на те, що вентилятор подає тепло від радіатора штатного обігрівача в салон, тому завжди треба пічку встановлювати на теплий режим. Процес прогрівання регулюється автоматично. Якщо показник температури підходить до високого значення, то вебасто працює в обмеженому режимі або взагалі тимчасово відключається. Якщо показник температури стає дуже низьким, обігрівач запуститься автоматично. Ну, ось і все. Думаю, головне, що стосується автономного підігрівача, в своїй сьогоднішній розповіді я висвітив. Внизу під цим відео в його описі. Ви знайдете теми інших моїх відеорозповідей та посилання на них. Можливо, щось із того також стане вам в пригоді. Наступне моє відео буде присвячене автономці Webasto, автомобіля Volkswagen Touran 1T1. Бажаю вам теплих умов в холодний період року. Будьте здорові!